Ми так недовго пропали з ефіру, так можна сказати, тому що позавчора ми були ще у Чернігові. А сьогодні ми вже біля Києва, сьогодні ми в'їжджаємо в Київ. Ми вчора відпочивали у такому цікавому місті, передмісті Києва, місто Бровари. Зараз ми покидаємо його, їдемо у напрямку Києва. Тут страшельний трафік, ну а у нас іншого методу немає дістатися. Хоча є електропотяги, але ну, теж там є свої нюанси. І ми, Київ, я вбачаю, що ми вже не будемо їхати велосипедом, тому що по такому трафіку на великий ще завантажений дуже складно вибиратися. Ми електропотягом дістанемося Білої Церкви і Вітіль. У нас вже почнеться наступний етап нашої подорожі. Доброго ранку, з вами Андрій Жиромський і Юрко Салошенко. Ми в подорожі з півночі на південь. Північ країни вже позаду і ми рухаємося на південь. І ми в'їжджаємо офіційно в Київ. на бульвар Тараса Шевченка, який виведе нас до залізничного вокзалу. Смуги міського транспорту велосипедом їхати дозволено, як велодоріжка. Горшок король Шут ще є, ага. є, багато, є багато різних лічностей, у кожного свої герої, так що... Грошевського немає, да? так? Ні. Не. А ми по смузі міського транспорту тут дозволено їхати велосипедом, поїхали. Дивимо, з якого йде переміський потяг. І будемо чекати на наш потяг. Наш потяг 15.45, Київ-Фастів-Миронівка. Ми будемо чекати. Давай. Попробуй. Ну, Як зазвичай, навчасно сідає акумулятор. І я хотів сказати, коли ми піднімалися по тих створених для людей, які йдуть з колясками, з дитячими, або на інвалідних візочках піднімаються. Спустилися ми нормально у підземний переход на залізничному вокзалі. А підніматися, блін, це капець, так важко, А як люди в інвалідних візках мають там піднятися. Такий кут нахилу, я завжди дивуюся, ми зробили це на отстань. Ось воно є, ми все, ми подбали про людей з інвалідністю або маломобільних людей. Ну от ми з велосипедами, от, здається, ми і мобільні, в той же час ми маломобільні, тому що е, нам складно пересуватися от, через підземні переходи. От, як, напр... О, вийшов, поїв, бачите, щасливий, йому захотілося супу. А супа не борщ. Все ж таки борща поїв. Голодає хлопчик, голодає. — 32 гривні. — 32 гривні дівно. — Хабаря дав. <кхех> е, ми теж от маломобільні, нам з велосипедами такі навантажені. — Я прийшов був в Навантажені і нам дуже складно пересуватися. — Ти ту, батончики. От, ти бачиш, я зайнятий. Блін, не дає не дає записати. Е, ти будеш батончиком. Буду, буду я батончик. Е, ну, мабуть, ми, е, за мого життя ми не дійдемо до, до того стану, які я бачив, наприклад, в Барселоні. В Барселоні це взагалі маст хев для людей, для маломобільних людей. Майже 90% міста створено, щоб можна було пересуватися ним вільно. Я бачив багато людей в інвалідних візочках. І Люди похилого віку, які вже не можуть пересуватися ногами або їм складно пересуватися ногами. У них возики такі електричні, і вони спокійно мандрують собі містом. А у нас он, спробуйте з північного вокзалу перебратися на південний вокзал, якою ну наприклад, інвалідний візочок. Спуститися – спуститися, а от вийти потім на південний вокзал – це дуже складно. Ну, чекаємо, ще час є до нашого приміського потягу. Товариш дуже хотів борща, поїв борща і посидимо, почілимо, не знаю. І Почекаємо наш приміський потяг і поїдемо до Білої церкви. 17.30, Біла церква. Що я хочу сказати про Білу церкву? Знайшли ми на Google картах, що на вокзалі є кімнати відпочинку. Якось так загалом ми туди попали, але багато обмежень. Саме найдешевший номер, який я знайшов або на Букінгу, або на Google картах коштує 700 гривень Білої церкви. Біла церква – це майже центр цивілізації, тому тут номер коштує від 700 гривень. Дешевше ми нічого не знайшли. І зараз намагаємося знайти, де ж можна попоїзти. Ми вже майже до центру дійшли і, може, щось знайдемо. А так, для людини, яка приїжджає вперше сюди, все, як на мене, дуже складно.